Ну що ж, Авдіївка, ми, направду, не так багато зараз звісток і новин бачимо саме з цього відтинку фронту, наскільки важкою і гарячою була остання доба. Ну, важкою гарячою була не тільки остання доба, а декілька дів. Останній раз, крайній раз я з вами спілкувався десь перед Новим Роком, якраз був масовий штурм, який наші захисники вдало відбили. Я вам так бодро розповідав, що знищили багато одиниць техніки і багато живої сили ворога. Був деякий, такий, скажімо, невеличкий час відносного спокою. Це стало 20-15 обстрілів за день мало інтенсивних, але цей час закінчився і ворог, мабуть, окрилений втратами своїми в Соледаві. Вирішив, що з такими самими втратами він зможе заволодіти Авдіївкою. Але він тут втрачає не менше, але можливо і більше на Авдіївському напрямку, і йому не вдається здобути якихось таких глобальних е переломних і, чи якихось інших успіхів досягнути. Є певні тимчасові успіхи, є шалений тиск. Є шалений тиск е на ту Красногоріку, яку ви вже озвучили, на інші е навколишні села, які нам з навколо Авдіївки, там, зі сторони Водяного, е зі сторони Кам'янки. Тобто всі ці села, які знаходяться навколо Авдіївки, вони піддаються шаленому тиску після, так би мовити, вже починаючи з Різдва... 2 Тобто 7 січня ВІЗ-2 по старому стилю почався цей тиск. Він супроводжується не тільки збільшенням атак живої сили і одиниць техніки, але і заодно збільшенням інтенсивності і кількості обстрілів по самому місту. І ці обстріли по місту, на жаль, мають свої е наслідки. Е вже є загиблі, які ну, все від цивільних загиблі. І на жаль, це за тому, що вони не хочуть виїжджати. Цивільні маються на увазі. Якби цивільні виїжджали, я, дум я думаю, якби цивільні виїжджали, цих е загиблих серед цивільних мешканців Авдіївки було б менше. Що ж, закликаємо, звичайно ж, усіх жителів Авдіївки і всіх прифронтових міст за можливості евакуюватися, дати змогу краще працювати, легше нашим збройним силам, ну і не підставлятися під ворожі боєприпаси. Пане Максиме, скільки загалом бойових зіткнень у середньому може пройти за добу на Авдіївському напрямку? Ну, це, якби, знаєте, важко порахувати, тому що... На кожному з цих сіл, яких я вже назвав, і це Красногорівка, і це Кам'янка, і це Водяне, і це наступ зі сторони опитного, може бути по декілька атак за день. Тактика може бути різна, як атака малими групами, як атака з прикриттям бронетехніки. Я вам можу сказати, не зважаючи на ту складну ситуацію, по яку рапортує Діпстейт, вона десь відповідає дійсності, але наші воїни вдало, я вважаю, дуже вдало. Вдало, дуже вдало знищують ворога Ну я, мабуть Генштаб повинен озвучувати і він озвучить втрати, які несуть зараз наші вороги біля Авдіївки але хочу вам сказати що вони достатньо значні вони і в живій силі і в, в одиницях техніки в тому числі і танках ворог втрачає тому ви знаєте це як рахувати ці бойові зіткнення як за кої сторони тобто їх можна порахувати як одне суцільне зіткнення, а можна ще кожну обслугу чи кожну атаку виховати як е, бойове зіткнення. В даному випадку не можна коректно відповісти на ваше запитання, бо це буде все одно некоректно. Я прошу вибачення, тому що кажу. Або Звичайно, розумію, пане іде... Максиме, це по відчуттях більше, розумієте, не про якісь відчуття, конкретні цифри. По відчуттях я вам кажу, що це одне суцільне бойове зіткнення. І воно не припиняється вже довгий час. Можливо, є статисти, які ведуть статистику, то вони можуть розрізняти, чітко вам відповідати на це питання. Я, як боєць Легіону Свободи, для мене, в принципі, це бойове зіткнення вже злилося в один декілька днів підряд. Воно як одне бойове зіткнення як і посилення. Раніше я вам казав про моєму ефірі. Відбулося 15 обстрілів за день Авдіївки, 20. Зараз це важко навіть самому мені виховати, тому що інт інт інт збільшилася інтенсивність і вже розділити той обстріл від, від, від наступного вкрай е важко. Чи це ще той не закінчився, чи вже новий розпочався. Е я цим хочу лише підтвердити слова, так би мовити, діпстейпу, про складнення ситуації в Авдіївці і знову ж таки я думаю що це е, їх окрилила така е, втрата їхнім в Солидарі, їх що їх там дуже перемололи достатньо багато вони вирішили, що втрачати тут теж декілька тисяч своїх там е, Кацапів вони зможуть значить заволотіти Авдіївку. я більш чим впевнений що е, навіть своїх бійців Більше свої, свої теги повторюється десь на інших частинах фронту. З приводу Кацапів, як ви сказали, це хто, це? чуємо, чуємо, пане Максиме, трохи були перебої, розуміємо чому, звичайно ж. Хто намагається штурмувати Авдіївку? Це вагнерівці, як у Бахмуті? Чи це мобілізовані з Псевдореспубліки ЛДНР? Чи безпосередньо сили Збройних сил РФ? в це в солянка всі е, напрямки, так би, так, так би мовити, військ, яких ви назвали, вони всі присутні на Авдіївському напрямку, напрямку, і я би навіть не, не виділяв Вагнер чи регулярну армію е, Московії. Все-таки е, за вісім років війни е, так звані е, бандитські республіки і їхні е, е, організації е, е, злочинні, вони... на. Певною, мають певні навики до війни. І це достатньо серйозний супротивник. І на нашій ділянці фронту вони відзначаються достатньо вдало. Їхні батальйони, їхні полки, не буду називати їх, але вони воюють достатньо вдало. Щодо там Вагнера... Ви знаєте, що на нашій ділянці, що коли я зв'язуюся з іншими бійцями Легіону Свободу, які на Бахмуті, складається враження, що вони не тільки під якимось достатньо серйозним наркотичним засобом, але і взаді них стоять то ли чеченці, кадировці, вибачаюсь, то ли кадировці, то ли якісь заградотряди, і в них не виникає навіть вибору, тому що якщо вертаєшся назад, їх просто розстріляють, а наступають вони так агресивно, тому тому, що в них є надія, що вдруг вони зайдуть на наш там, ВОП чи СПшку і її захоплять. Тому вагнер це, ну, це смертники, які будуть утилізовані або нашими ж військовими, або поїдуть в закритій турні від кулі заград отрядів. Тому вагнер, я б не сказав, що це якісь професійні, там звичайно є відділ професійних, спецназовців і так далі, але цих вагнерівців Бережуть. А от е, так звана піхота е, цих бандитських республік, недореспублік, це достатньо досвідчені, ризиковані люди, які навіть дечомусь ідеологічно мотивовані. Тому відповідаючи на ваше запитання, я ще раз скажу, на нашому напрямку є всі перелічені вами групи е, бандитів і вбивць, але вони якісно один від одного відрізняються. Є випадки, коли поранені, важко поранені окупанти повертаються на фронт, От як новини з Бахмута подібні надходили? Ви знаєте, я не можу сказати, як на нашій ділянці, але я знаю, що не тільки важко поранені, а й ті, що попадали в полон і були по обміну, зараз вивнулися знову. Тобто це їхній вибив, їм доля, і українська держава давала шанс. Ви попали в полон, якимось дивом зберегли життя. вивтайте свою Московію, будуйте своє залісся за, за там і живіть. Не, не, не йдіть в Україну. Не треба вам йти в Україну. Люди, мабуть, роки, рок життя не зрозуміли, Вернувшись з ситого українського полону в буденно-російську будність, де унітаз це за щастя, вони вирішили знов попитати долі на українських землях. Я хочу сказати таким людям, Вас чекає чорний пакет, не біла лада, а чорний пакет BMW, Toyota, чи який ви пакет обиваєте, і мені не шкода таких людей. Це їхні виби. Тому на рахунок важко поранених чи полонених. Я думаю, це не одне поодиничний випадок, коли вони отримують від долі другий шанс вернутися до себе в Ростов і очищати його від Єдиної Росії. Вони цього не роблять, а повертаються в Україну в надії, що вони з захоплять якісь недобити унітасно їх не не їх не чекає унітаз. Їх чекає чорний пакет і щедра українська земля, яку вони окроплять. Але це, я ще раз повторюю: їхній вибір. Українська держава, українські націоналісти, українські воїни їм давали шанс змінити і зберегти своє життя. І це буде стосуватися кожного бійця російської армії, бандитських республік, Вагнер, Магнер, Шмагнер. Е, їм всім кажеться, не йдіть в Україну. Вас тут чекає тільки одне – кінець вашого земного життя. Якщо вони цього не розуміють, е, ну що ми можемо сказати? Чорний пакет, насінинка в карманку – Пане Максиме, на цій позитивній для нас ноті, негативній для ворожих, окупантів пропоную завершити. Дякую, що долучилися. Дякую передусім за наш захист. Я бажаю вам вдачі і ми чекаємо вас вдома з перемогою. Максим Морозов, боїз Легіону Свобода, під Авдіївкою, майор МВС, був із нами на прямому зв'язку.